V minulom videu sme rozprávali o tom, ako vzniká väčšina peňazí v ekonomike. Vznikajú tak, keď banka poskytne nový úver. Dnes sa budeme rozprávať hĺbšie o súvisiacich témach, ktoré sú uh, najdôležitejšie na, na pochopenie toho, prečo toto nie je po verejnej diskusii. A prečo toľko málo, ľudí tomu rozumie. Prvou z nich je téma učebníc. Čo som ja spravil, je to, že som si na Google dal základy ekonómie. Pozrime sa, čo nám vyhodilo. Prvé PDF, čo nám vyhodilo, tak poďme naň. Sú základy ekonómie, učí sa z toho Akadémia Policajného zboru v Bratislave. No a je to učebnica z roku 2016. A to keď si prejdeme na obchodné komerčné banky v časti peniaze a mena, tak obchodné komerčné banky sa ešte ďalej delia podľa toho, kto je ich vlastník. Sú tam aj súkromné banky. A tu ďalej sa vyslovene píše, že obchodné banky nemajú právo tvoriť bankové peniaze. No a toto je presne to, o čom hovorím, že, že v tak dôležitej téme, ako, sú, ako je vznik peňazí v ekonomike, takého množstva peňazí sa píšu v učebniciach nepravdy. Keď sa pozrieme na stránku Európskej centrálnej banky aktuálnu, tak tu sa píše práve, že opak, komerčné banky môžu vytvárať vnútorné peniaze, tzv. bankové vklady. K tomu dochádza za každým, keď poskytnú úver. Tento príklad to nie je jediný. Ja si to presne pamätám takto z vysokej školy. Správa, že sme tiež mali asi jeden semester ekonómiu, a tiež sme rozprávali o mušličkách, o, o bartrovom obchode, o výmene za ryby, ale čo sa týka, čo sa týka tvorby väčšiny peňazí, ja som stále odišiel zmetený a nevedel som, ako vzniká väčšina peňazí v ekonomike. Takže toto nie je o jediné príklade a ja myslím, že aj vy nájdete... Veľa príkladov učebníc, kde to nie je dobre napísané. No a tuto ešte by som prešiel, že na stránke Národnej banky Slovenska hľadal som niečo o vnútorných peniazoch, alebo bankových vkladoch o vzniku peňazí. Nenašiel som nič, ale potešil ma tento blog, čo je veľmi aktuálny z 23.02.2022. Takže toto video sa robí začiatkom mája. A je to teda mesiac a pol a píše sa tu presne to, o čom hovorím, že áno, súkromné banky tvoria peniaze, keď poskytnú nový úver či už firmám, jednotlivcom alebo vládam. Zároveň im vtedy vytvoria u seba vklad. Takže narastie ten balance sheet, súvaha, čary, marifu, vzniknú peniaze. Možno nimi potom uhradiť nákup notebooku, bytu, vysokorozlišného vozíka alebo antigénových testov. No a ešte čo ma na tomto článku zaujalo, je, že síce vznikol nedávno, keď je už 10% dvojciferná inflácia, ale stále sa tu rozpráva o tom, že nebude inflácia, alebo že problém centrálnej banky je príliš níz, nízka inflácia. Nové prostriedky vytvorené centrálnou bankou budú nečine sedieť na účtoch v nej. To je, keď si nikto nechce požičiavať inštitúcie, ani firmy, ani jednotlíci. Nebude ani viac príjmov, viac potreby, viac investícií a nebude ani inflácia. To sa rozpráva, to rozpráva tento hlavný ekonóm práve v čase, keď, keď už je veľmi vysoká inflácia historicky. Dvojciferné číslo. Takže výborne, že je aspoň takýto vlog. Na druhej strane nerozumieš, že prečo to končí práve takto, keď, keď je aktuálna situácia úplne iná. A skôr hrozí zvyšovanie inflácie. No, ešte sa vrátim k tejto knihe. Základy ekonómie. Učebnica pre policajtov. A tuto, ako hovorím, tu je nesprávne, nepravdivo napísané, že obchodné banky nemajú právo tvoriť peniaze. A pokračuje to tým, pokračuje to k expanzii bankových vkladov ale k takej nepriamej, cez cez multiplikátor bankový, ktorý vychádza z toho, že bankové banky musia mať minimálne rezervy. A tiež všade sa píše, že 10%, hej, že to je akože príklad, ilustračný príklad, 10% alebo 20% sa píše. Ale aktuálny, aktuálne povinné minimálne rezervy sú len sú len do januára boli banky povinné viesť na svojom účte v Národnej centrálnej banke minimálne 2%, hodnoty určitých záväzkov. To bolo do januára 2012. Ale odtedy sa tento pomer znížil na 1%. Takže toto je aktuálne šia situácia, to sú, ale to sú len minimálne rezervy v centrálnej banke. To nemá vplyv na, na individuálnu tvorbu peňazí v komerčným bankami. Dobre. To by sme mali tému učebníc. Veľmi dôležitá súčasť tohto, aby som to uzavrel, je, že v učebniciach nie je správny opis reality toho, čo je v ekonomike. To je absolútne kľúčové a veľmi podstatné. Ďalšia vec, čo s tým súvisí, sú slova a ich význam. Tým, že... Prisudíme slovám iný význam, ako majú, alebo používame tie slova v iných súvislostiach. Ťažko, chápeme určitú tému. Tu máme tieto naše bankové vklady. Keď sa na to pozrieme, že bankový vklad. Prvé, čo si predstavíte pod bankovým vkladom je to, že prídete do banky a vložíte tam peniaze. A to je bankový vklad. Takže bankový vklad je takisto aj to, ten úver, ktorý vytvorí banka. Ona vloží na váš peniaz, účet peniaze a vytvorí bankový vklad. Takže rovnako sa to volá, ale každý právnik musí rozumieť, že toto, tento istý, tieto isté dve slova majú dva rôzne dve rôzne prezentácie v realite takisto by bolo vhodné bolo asi vhodné lepšie lepšie označovať to, že sa, jedná, sa nejedná o pôžičky keď sa vytvárajú peniaze lebo to, čo si požičiavame lepšie sa to rozumie ako to, čo už existuje Požičiavam si pero, požičiavam si auto, ale keď rozprávame o tom, že idem si požičať peniaze do banky, hej, kebyže rozprávame v tejto súvislosti, že idem si požičať peniaze do banky, lepšie lepšie označenie by bolo, že idem požiadať banku o vytvorenie peniazy. Alebo idem požiadať banku o vytvorenie kreditu. Lebo pôžička a vytvorenie peniazy to sú dve rôzne veci. Pôžička, pôžičkou by sa mohlo označovať to, keď si požičiate peniaze z nebankovky. Lebo paradoxne nebankové inštitúcie, oni nevytvárajú, oni nemajú právo vytvárať kredit. Oni len požičiavajú peniaze, ktoré už reálne existujú. Len banky, Len banky majú toto právo. Takže požičiavať peniaze by mohlo byť ako v klasických rodinných financiách, že ja požičiam bratrancovi peniaze, hej. Toto by mohlo byť, toto, by, toto je správne označenie. Áno, Lebo my nemáme v, našej, v našich rodinných financiách a bežných ľudských financiách sa nevyskytuje ne, ne tvorba kreditu. Predstavte si, že banky funguje presne tak, že kebyže príde k vám bratranec a teraz povie, že vieš čo, ja mám projekt a potrebujem 5000 EUR si od teba požičať a budeš mať takéto úroky. Tak, vy zmluvu o pôžičke a miesto toho, aby ste vybrali hotovosť z Fredska, tak by ste napísali na papieri, že mu dávate 5000 EUR a jemu by to stačilo. Alebo mohol by s tým papírekom prísť do banky a vybrať si na základe toho papírek peniaze. No takto fungujú banky. Hej. Ale my fungujeme len tak, že obyčajní ľudia bez bankových inštitúcií, že reálne musíme buď vybrať z účtu peniaze, ale mu dať hotovosť. Takže toto je veľký rozdiel. A preto, by som, preto by bolo vhodné, viete, že napríklad tí jazykoveci, keď počúvate v rádiu, že sa rozčulujú nad tým, že vodítko alebo vôcka alebo posilovňa alebo posilňovňa ale tvorba peňazí, kľúčová téma v každého živote veľká téma sú peniaze ale toto nikoho netrápi že je to nesprávne na prvé počúte nesprávne pomenovanie. A tie, tie slova majú, jedno slovo má viacero významov. A celá, celá, celá, celá tá téma sa potom stáva ťažšie pochopiteľnou.